أول محفظة عندنا في قلم العيش هي لما كانت تتميز بهذا الشرط يعني أننا الآن سوف نقول إن كجماعه وكواكبه حضريه، وبهذه المناسبه ما كنتش باش نشكر السيد العامل والسيد الكاتب العامل أن لأن ما من نجاحات السلطه على رأس السيد العامل والدعم ديال السيد الرئيس. نحن كما لاحظوا في <تصفيق> الشعار ديال المنطقه البيضاء جينا عندكم باش نجدو معكم حلول حلول مشاكلكم كل كيعرف ان المقاربه ديال هذا هي ماشي المقاربه ديال المدينة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 نحسن الوضعيه ديال العالم القروي، نهيئوا جميع التجهيزات جميع الامكانيات باش يكون لهم سكنه تكون في واحد الاطار، يكون مشرف و اطار لي كيتمنى لأي واحد لأي مواطن، اللقاء أه, ديالهم اللي راح تكون القافله بالنسبه لها هي. فا فا فا على صعيد فا فا فا فا فا اليوم في فا فا فا فا شاء الله في فا فا من فا فا فا فا تطوان فا فا فا فا الجهة فا ونفس فا على صعيد على كنت كنت في يوم واحد في لأن ما, إيه ما كتميز به هذه الجماعة بالأهمية، لأن بالنسبة لنا حنا عندنا واحد المجموعة ديال مجموعة ديال الوظائف، مجموعة ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها الأهمية ديالها باش دي تكون واحد هذه الجامعة قاطرة ديال التنمية للإقليم وللجهة وللواقع جينا لكم أولاً. باش نبيون بإدارة يلي كي تجعل المواطن ما خلش المواطن هو اللي جعل إذا رح نقصن جميع لكم حنا بسيما بس عليكم وحنا مستعدين باش نحلو معكم المشاكل شغلين نتمنوا ان نسمعوا منكم الاقتراحات لان هادشي كما قال السيد الرئيس في الاول باش نحلوا واحد المجموعه حاليا اليوم وغادي نخصوا واحد اللقاء او في خاص فين فين في يوم او يومين باش نزيدو نطبخوا في هذا ثانيا اطار اعداد اه اه واحد القانون خاص بعالم القرويه يستجب لكم كاين واحد الانسان بغا يبني عنده ولد وتزوج ما يمكنش نحرمهم خصنا نلقاو معاه حول باش نلقاو واحد الصيغه القانونيه وفي نفس تا هو علاش كنفرضوا التصاميم لان السلامه ديال الماضي ما نقولوش نخلي واحد يبني بطريقه عشوائيه لا قدر الله غادي يوقع شي مشكل وكيكون واحد النمط ماشي مزيان واحد واحد بيزاج واحد ديال ديال المظهر مظهر عمراني يعني مكيكون مشوه هادشي مكيشرفكمش لا نتوما ولا ولا الوطن ديالنا ولا التوحيد لان كلنا البلاد كنا عندنا غير على الوطن كنا عندنا واحد الحس الوطني اللي خصنا اننا نوضحوه اطار واحد العمليه تاسيسيه وواحد اطار عمليه ديال التنميه لي غتكون التنميه الشموليه دونك انا هذه المحطه ديالكم فيها جوج مراحل، المرحله الاولى غنسمعوا لكم كاملين لكم الحريه انكم تحدوا وخرجوا داكشي اللي عندكم يعني حنا بحاجه نسمعوا لكم ودونوا الاكراهات والاقتراحات، بغينا نعطيونا المشكل وتعطيونا الاقتراحات. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعت وقفت له، عنده شي مشكلة غير عادي حط شي بلاص، عنده احنا هنا باش نسلمو نحن لكم الهدفات القاتل دار هي عبارة عن مكتب مجهز رفيه الحاوى في <تصفيق> في <تصفيق> في كل شيء اللي بغا شي لوندوغونس معلومات على شي بقعه اللي عنده حنا حنا لكم اليوم هذه الخدمه خدمه اللي بها على طول السنه جينا اطار عنده شي مشكل ولا شي ميل حنا راه وشكرا لكم شكرا سي يعني اننا الان ان شاء الله كسلطة، كجماعة، وكواقعة حضارية، هذه المناسبة، أنا مكنتش باش السيد العامل، والسيد الكاتب العامل الإقليمي يعني على الدعم المطلق ديالهما، لأنه كلما حقق من نجاحات، يرجع بفضل الدعم ديال السلطة، على رأس السيد العامل، والدعم ديال السيد الرئيس. انه كما كتتلاحظوا في الشعار ديالنا اللي جينا عندكم باش نجدوا معكم بدون بدون مشاكلكم كل لي عارفه ان المقاربه ديال العالم المقارويه ماشي المقاربه هي دي هذه ديال المدينه كان اختلافات كبيره ما يمكنناش نفس المعايير نفس القوانين على يعني هاد المجال بجوج ما يمكنش لان العالم القانوني عنده خصوصيات ديالو اكثر من ذلك الخصوصيات كتختلف من منطقه لمنطقه يعني يحتاج القوانين خاصها تكون على حساب كل منطقه وعلى حساب الساكن طريقه الحياه هذا شنو هو نرقاو نحسنوا الوضعيه ديال العالم القروي، نهيئوا جميع التجهيزات وجميع الإمكانيات باش ينقلوا السكنة تكون في واحد إطار، إطار يكون مشرف وإطار اللي كيتمنى لأي واحد، لأي مواطن، أه اللقاء ديالهم إذا لاحظتوا القافلة بالنسبة هي. بقى في عندها واحد المسار على صعيد الجهوي. بارح كانت في عماله طنجه اليوم في اقليم العرائش غدا ان شاء الله في اقليم وزان من بعد اقليم الشاون تطوان والحسيمه باش كنديروا على الجهه كامله ونفس العمليه دارت على صعيد الجهات على بر المملكه كلشي كانت الانطلاقه يوم واحد في شهر 12. اول محطه عندنا في اقليم العرائش هي ديال ديال الساحل. بأن ما كتميز به هذه الجماعة الأهمية لأن بالنسبة لنا حنا واحد المجموعة ديال الخصوصيات، مجموعة ديال الوظائف، مجموعة ديال الامتيازات اللي خصنا نبرزوها، اللي خصها على الأهمية ديالها باش واحد هذه الجماعة قاطرة للتنميه للإقليم وللجهة وللواقع ككل، جينا لكم أولاً. باش نبيون دينا الإدارة يالي كتجي عند المواطن ما خشت المواطن هو اللي جاي هذا رح نقصن جميع لكم حنا بسيما بس عليكم وحنا مستعدين باش نحلو معاكم المشاكل شغلين نتمنوا ان نسمعوا منكم الاقتراحات لان هادشي غادي يتدوم كما قال السيد الرئيس في باش نحلوا واحد المجموعه المشاكل حاليا اليوم وغادي نخصوا واحد اللقاء او تنشغل في الشرق السعودي خاص بالجامعه اللي راه في الامكانيه يوم او يومين باش نزيدو نطبخوا في هادشي هذا ثانيا اطار اعداد واحد القانون خاص بعالم القروي اللي غادي لكم غادي يستاجب السكين تكون كاين واحد الانسان بغا بني عنده ولد وتزوج ما يمكنش نحرمهم خصنا نلقاو معاه حول باش واحد الصيغه القانونيه وفي نفس الوقت هو علاش كنفرضوا التصاميم لان السلامه ديال الماطير ما نقولوش نخلي واحد يبني بطريقه عشوائيه لا قدر الله غدا ولا غدا يوقع شي مشكل واحد النمط ماشي مزيان واحد واحد بيزاج واحد ديال ديال المدغر مظهر عمراني يعني ملي كيكون الشغل باش ماكيشرفكم الشغل نتوما و ولا, ولا الوطن هذا الواقع ديالنا و كنا كنا ولاد هاد البلاد كنا اننا غير لا الوطن كنا ان واحد الحس الوطني اللي خصنا لينا نوضوه هاد الطاب واحد العمليه السياسيه و بعد الهضره العاميه ديال ديال التنينيا ديال التنينيا الشغل دوك انا كن هاد المحطه ديالكم فيها جوج مراحل، المرحله الاولى لكم كاملين لكم الحريه انكم تحدوا وخرجوا داكشي اللي عندكم حنا بحاجه نسمعوا لكم وندونوا الاكراهات والاقتراحات، بغينا نعطيونا المشكل وتعطيونا الاقتراحات. المرحله الثانيه اللي عنده شي مشكل في شي ملف معين مخصص، عنده شي رخصه دفعت وقفت له، عنده شي مشكلة باغي عادي حط شي عنده احنا هنا باش نسلمو وناخذوهم عندكم اللي نبات القافله هي عباره عن مكتب مجهز فيه الحواسيب فيه ليزورديناتور فيه ليزابريمونت فيه الوي في فيه كل شيء اللي بغا شي ورقه معلومات على شي بقعه اللي عنده هنا غنعطيو لكم اليوم انا هادشي اللي جينا هنا باش نبسل لكم هذه الخدمه واللي هي خدمه اللي كتقوم بها الوكاله على طول السنه اللي جينا باش اطار تحسيسي وتستمعوا اللي عنده شي مشكل ولا شي ميكروفون ترشح جراح هذا على الدق الاول باش تكون تاوما واحد واحد الفكره على المشاكل اللي كيتعانش ان شاء الله كاين شي حل من الساحل من بعد غاتكون واحد الدقه اخر مفتوح اللي غاتطبقوا واحد مجموعه غاتطبقوا واحد جوه, جوة الحوايج الاطار والقانون المعمول به ولا القانون اللي غادي يجي في مسبط اجلي سيء المصاطر ديال التعمير وما يبقاش هاد هذا لأن هاد الشيء ميمكنناش إلا إلا كان مكانش مساهمة فيه الساكنة ديال المنطقة وبالخصوص ديال الجماعة وكذلك الوكالة الحضرية والجماعة وطبيعة الحال كذلك تضاور السلطة المحلية حتى هي فاعل معنا من أجل إنجاح هاد العملية، آه إحنا عارفين المشاكل اللي كاينه العقار إلى غير ذلك. ولكن الوكالة راه خدات واحد النادرة اللي هي مجموعة الملفات مثلا كانوا واحد تمنية الملفات عالقين حاولنا نحلجوهم مؤخرا راه الناس ديالهم كلهم كاين اللي جا الدار وكاين اللي باقي ماجاش الرقص ديالو ولكن الرقص ديالهم مقبولين، انتما ها السيد المدير راهو حضر معانا هاد القافلة هادي و الإخوان معاه من الإدارة ديال الوكال ديال الوكالة الحضرية للمدينة العريش، باش يعطيكم جميع المعطيات جميع الإيضاحات، ولكن إلا كاين شي واحد مجموعة ديال قضايا د ديال بناء، غدي يوضح لكم السيد المدير، ياتي الزعيمه لان نكون عندنا لان المفعول هي اللي يعتمدوها ان الله في المصادر الكبيره لان نكون عندنا لان هي اللي يعتمدوها ان الله في المصادر وشكرا جزيلا او من ناحيه التعميريه اليوم نناقشوها وغادي نوضعوا هذا الشيء بكل فواحد الخانه ديال ان كل تدخل يكون على حيله حنا اليوم جينا نسمعوا جينا نتعاونوا معكم وإني انتم الله يعطيكم الخير لكم كان بإمكان اي واحد هذه تدخل التدخل ديالو او عادي يعطيش مولا حدا أو حدا. يعطي شي ملاحظه او اقتراح يعطي الاسم لائدي ديالو واسم الضابط اللي به والمكان ديال فين غادي يكون العلم خايب واش يمكن يبني في المركز او خارج المركز يعطينا جميع المعطيات اللازمه لان شي كل خصنا ندونوا نكون عندنا لان المفعول لاخوان الوزاره باش يعطيونا هذه التصيره حتسيير لكم الحدود هي اللي يعتمدوها ان شاء الله في تبسيط المساطر الكبيره وشكرا جزيلا لاخوان دابا <تصفيق> انا اعطال السيد مدير المجلس لخ محمد رئيس مدير التخطيط الحضري للشؤون العقاريه الحضاري الحضريه لعين الشله اذا وأي واحد بغا ياخذ هذا إحنا يكون نعطيو له تدخل حنا ندونوا ويمشي للكافلات تما الاخوان تما اخصائيين في المجال على حسب التخدي ديال كل واحد انا غادي ندخل للقبيله وغيشوف مع الملف واش اشكاليه وحنا غادي ندونوا مع تما ولكن بامكان شكون غادي يكون بلاصتها حيت هاد الحاجه تاخذين ها حنا نبداو نناقشوا على الصوره التقنيه او من ناحيه التاميريه اليوم نناقشوها وغادي نوضعوا هادشي كله في واحد الخانه ديال ان كل تدخل يكون على هيله حنا اليوم جينا نسمعوكم جينا نتعاونو معاكم و انتم الله يعطي الخير لكم بإمكان امكان اي واحد هذه ديك التدخل او عادي يعطي شي ملاحظه او اقتراح يعطي الاسم الكامل ديالو واسم الدوار اللي كيطن به والمكان ديال فين غادي يكون، واخا ما يكونش في يمكن يبني في المركز أو خارج المركز، يعطينا جميع المعطيات اللازمة لأن هادشي كله خصنا ندونوه، ويكون عندنا لأن عندنا الإخوان في الوزارة باش يعطيونا هاد الاقتراحات ديالكم والحلول، هي اللي يعتمدوها إن شاء الله في تفسير المسائل المقبلة، ويتدخلوا حنا غندونوا ويمشي للقافلة، تما الإخوان تما أخصائيين في المجال، على حسب التدخل ديال كل واحد، أنا غادي ندخلوا للقافلة، وغايشوفوا مع الملف والإشكالية، وحنا غادي ند تقوي دا اخلص الروي بالعربي سميته جبيلوياش وياش جبيلوياش خاوه الاستاذ محمد احمد بن العربي واخا نبداو قالو السيد رئيس بعدا مجموعين حنا مش مش نبداو مش مثلا له 500 ولا 1000 متر عندهم 5 ولا 6 ديك المخارجة اللي ما عندكش حق مع المواطن بهذه اللغه هذه له يعني كنت دائما في لا عام ما حق ما عندكش حق تبني هذا ماشي ماشي تقريبا يعني الساحل فيه في المحكمه 500000 في الشيء المخالفات بالنسبه للوكاله اصبحت يعني غير هذا مشكل حوس. المشكل ديال التقسيم ديال التقسيم مثلا اخر شراء 1400 درهم كانوا عوانين منهم جايين من الشركه يبنيو بجوج بهم دابا ملي جاو يبنيو قالوا لا ممنوع تقسم ما يتقسمش هذه اربع سنين والسيد طلع عوان عليه ما يتقسمش كاين مشكل ديال المنصه هذه المنصه هذه بالنسبه للوقيعه الحضريه رفعت التكلفه مختلف درهم الى 40000 درهم أربعين ألف درهم لي بغا يبني ميتين مترو ألف درهم اللي بغا يبني ميات مترو خصو خمسة وتلاتين ألف درهم... اشنو هاد القضيه تاع هذا انا بغينا نشوفوا هادشي مع الوكاله وكنتمنى هاد الارضيه هادي اللي غتخلق اللي مبرمجها الدوله باش تغير من هاد القانون هذا تاخذ بعين الاعتبار وضعيه العقار في العالم التقليدي لانه العقار غير صافي. تاخذ وضعيه العقار في المباكين لان كاين الاراضي الجماعية وكاين الاراضي ديال الخواص تاخذ وضعيه العقار اللي ما عندوش المصدر ولكن ولا ساكي في اكثر من 100 عام اللي يتعمه ساكن ولكن ما عندوش المصدر ما عندوش باش يقول بان ديالو هو يعني هادي مشاكل المشاكل ####دا# دا# سميتو ديال# ديال هذا هدا ديال هدا الأملاك الخزانية ديال الغابة هدا الغابة كلها كتهضر رويف متلا الحومة ديال الكرة الطلبه يعني سير القرندة سير الدور كلهم هدو الأندية والغابات كتدعي بأنها أرضها... غير_واضح... يعني كتدعي بانها ارضها ماشي ارضها وانما كتدعي بانها ارضها الناس ساكنين كاين اللي عنده 50 عام ساكن يعني باش يجي كما قال لك السيد ساكن هو ولده هنايا يعني خصو يعني الحق يسكن يعني ما عندوش الوسيله كيفاش يدير هذه الاشياء اللي كنا معكم طرحها اطار المشروع اللي طرحناه مع الدوله باش تاخذ بعين الاعتبار المشاكل ديال ماشي هي دي ماشي هي العريش وشكرا لكم أولا أصبح الرخص دوار قرمدا يعني حنا كاينه برنامج ديال اعاده الهيكله، هذه الفتره اللي كاينه من دابا الى إعداد الهيكله شنو شنو يعني شنو علاش الناس اللي كيقدموا الطلب ديالهم دعوه عنده يعني اكثر او لا اقل عدد من الناس اللي 7 المصير ديالهم؟ واحد شنو تصور قبل قبل ديال هذه اعاده الهيكله واش كاين شي تسهيلات الناس واش شي يعني يعني في المتناول دول قيمة في كثافة كبيرة الناس كتعاني النقطة الثانية هو برنامج أورسكم ديجا الشرطي للرئيس بالنسبه للناس لكي حدوات الظروب يعني ممكن جنال حيث المدى يبقى لا حقيق ولا حقي يعني حاليا انت من هذا المطلقة شكروت على رفونات سهلت إن شاء الله وعندي نقطة ديال المخالفات شنو المعيار اللي كيعتمدوا يعني عليها؟ مثلا واحد تكبيت او كوزينه في الصباح جاته مخالفه مليون و 100 درهم، واحد من فونداسيون 3000 درهم و وشكرا شكرا. شكرا, شكرا. ان نعم كتحطم الحاجز المسائل ديال السوق دابا اللي كيذكروا سيد عام الباب بكل بساطه هضر مع السيد حمايا السيد الرئيس قال له الهنديه وذاك الشيء باقي ما جاتش هذا هذا هذا، قال له حيدوا الهنديه راه شاده 5 متر للناس 500 درهم واعطيوا للناس يديروا السوق، السيد الرئيس المجلس السابق، فهمتي؟ حنا اليوم اليوم احنا وصلنا يوم اليوم, اليوم هي 2022 كاينه الوضعيه كتختلف كما قال الرئيس الوضعيه كتختلف حسب دوار دوار كاينه الدوار اللي عنده تحفيظ عندهم من الاملاك عندهم كذا عندهم كذا حنا بالنسبه لينا عندنا وثائق وثائق اداريه وثائق بالعدول مثلا ب ب عندهم مئات عقود بالعدول عندنا مثلا قسم كيدخل كيدخل عنده وثائق عنده مسائل ما عندنا شيء نقولوا إحنا الملكيه إحنا في ارض دولة في المنطقه جينا في واحد الوضعيه جات واحد الوضعيه حنا حتى حتى المدرسه باش ديناها بواحد القسم المدرسه راه كان واحد الترافع على مستوى عالي باش ينرخصوه باش نديرو من حقنا باش نديرو مدرسة، وحنا حنا في الدوار كيقولوا له دكايا دوار دكايا جماعة جمع الساحل، منحاصرين بلوطوروت وبلتي جي دي، أش باقي ما بقينا عاد نقولوا حنايا الغابات ولا الملاك ولا هادي، حنا أصلاً منحاصرين، هاد الوضعية هادي حنا اصلا منحاصرين هاد الوضعيه هذه كتشفي عنا باش تشفى المواطن باش أنه خصو باش يحصل على الكرامة ديالو، الكرامة ديالو هو ما عندوش طرق ما عندوش الماء ما عندو وحنا نزيدو القلوع راه خاصو يدير الملكية ولا خاصك تجيب شر وراه سافراه من حاسر غير رب الله يجهزكم بخير خصنا كان طالبو تبسيط بتعب... المصر سهيل مواطين باغي يبني باغي عدنوان ولكن راه يقول لك سير هذا سير باش طلب اللجنة تجيب المياه والغابات تجي الأملاك وتجيب تجي الحباس و راه تتقن ساعة الساعه وما غادي ديروه ولهذا كيلتجأ المواطن شنو هو؟ كيلتجأ للبناء العشوائي مضطر كيقول لك ها هو مشاو الناس للمحاكم، الناس خلصت، الناس راه باقة في المحاكم، أه مضطر هنا لأن ما كاينش حلول، أنا كان طابون إخوان الجنة، السيد المدير، والسيد الرئيس، السيد عامر، حلول بالنسبه للعالم القراوي وبالنسبه للخصوصيات ديال الدوار، كل دوار على حسب حيده، وشكرا سيدي مرة محمد من من التليفون سيدي صافي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جارجة. وغم <مليم> جي جي ما كاين شي اللي اللي ما كيتصبرش واحد واحد تسهيلات باش باش هذاك انت خدام عندك شي ديك الوقت هذا الوقت 3 ايام و ايام ما تابع انت واحد واحد سيمانه ايام ايام والو شحال عندك 70 متر لا ديال الارض ديال الارض كامله عندي عندي ديك الشهاده تقريبا نقول دي حي قريب احنا وفي هذا الحظة قاصل ما أخوشي حق صمويرات اسم الله 120 متر طول إنه بوصي مخصر المشكلة اللي عنده رأينا مم. مم. مم. مم. بس بس موضوع مخالفة إنك موضوع مخالفة أوه ما كاش تسيلة راحة لا كانت في واحد العامين راكينا. واحد أحد هذاك وقدم سيكسر ####غير_واضح عند الزيمان اليومان وشافو داكشي وهادي واحد